Вітаю всіх підписників мого каналу та його гостей. У минулому відео я розповідав про різні види автономних підігрівачів на автомобілях. А сьогодні я коротко розповім про специфіку автономки автомобіля Volkswagen Tauran модифікації 1T1, тобто 2003-2006 років випуску. Комплектується автомобіль агрегатом німецької фірми Webasto. Це рідинна. Мокра автономка, яка працює на догрівання антифризу після запуску двигуна. Тому окремо засоби керування нею, такі як пульт, таймер, запуск з телефону, в ній відсутні. А тепер про те, де знаходиться цей агрегат на вказаному автомобілі. Він розміщується за переднім бампером в правій його стороні. Ось приблизно тут. Щоб дістатися до нього, не обов'язково знімати бампер. Але потрібно буде відкрутити переднє праве колесо та зняти підкрилок. Тоді ми матимемо зручний доступ до вебасту. Знявши підкрилок, нам відкриється ось така картина. Праворуч знаходиться пластмасовий бачок для рідини омивача скла. А ліворуч біля нього Об'єкт нашої уваги – автономний підігрівач «Вебасто». Відповідну назву виробника ми можемо спостерігати ось тут. Щоб пристрій почав працювати, необхідно запустити двигун. Температура за бортом має бути не вищою 4 градусів Цельсія. Але це ще не все. Регулятор температурного режиму має бути переміщений в крайнє праве положення – в режим опалення. Але цього недостатньо. Потрібно регулятор інтенсивності вентилятора перемістити хоча б на мінімальний режим обдуву або на будь-який інший. І ось тоді, коли вебасто робоче, воно запуститься. Хто має хороший слух, зможе через звук працюючого двигуна почути ледь помітний шумок цього агрегату. Також за бортом відчується специфічний запах диму спаленого палива не в циліндрах двигуна, а в камері згоряння. Ну і датчик температури антифризу значно швидше покаже відповідний результат, а в салон раніше надійде теплий повітря. Якщо з цих ознак немає, вебасто не працює і має видати код помилки при його скануванні. Значить спочатку шукаємо цю помилку, а потім робимо заміну відповідного вузла. Адже коли помилка не зникає, вебасту просто блокується. Замінивши проблемний модуль, автономка відразу почне свою звичну діяльність. Для визначення коду несправності потрібне спеціальне програмне забезпечення, програматор і штекер-адаптер. Якщо цих речей у вас немає, то для діагностики і ремонту краще звертатися у спеціалізовані майстерні. Коли в свій час я придбав тауран, автономка в ньому не працювала. Сканування показало помилку циркуляційного насосу. Замінивши насос, система Webasto запустилась, і все стало працювати в штатному режимі. Багато хто скаже, ми ж не на полюсі живемо, клімат у нас помірний, і автономка просто зайва. Можливо, але в ті декліках холодних місяців я відчув різницю, і пропоную відчути її і вам. А там же вирішуйте собі, з Webasto чи без